Jeg hedder Emilie Vive, og jeg er 22 år og går på Skrivekunstskolen. Det fedeste ved at gå på Skrivekunstskolen er at være en del af et fællesskab, som interesserer sig for litteratur og dyrker litteraturen, og som øhm, beskæftiger sig med at skrive, og hvor det er omdrejningspunktet for at være sammen. Jeg tror, jeg har virkelig også sat pris på at være sammen med nogen, som tager også det, jeg skriver, seriøst, øh, og hvor vi tager hinandens tekster seriøst. I løbet af forløbet på så er der nogle forskellige ture, vi tager på. Hvor vi tager ud i naturen for eksempel og øh, finder ud af, hvordan vi kan bruge fysiske steder til at blive inspireret til at lave sprog. Jeg hedder Lukas. Jeg er 23. Jeg går på skrivekunstskolen E21. Vi er et rum her, hvor ja, det er helt normalt at, at, at være begejstret for tekst. Både det at læse det og skrive det. Det, altså det, det vi laver mest er jo, læsninger af, af både forfatteres tekster, forfatteres bøger, men også af vores, vores egne produktioner. I hvert fald to gange om ugen har vi det, vi kalder for kritik, hvor af en, to, tre, fire elever har noget tekst med, de selv har skrevet, og så læser vi det og taler om, hvad der fungerer, og hvad der måske ikke fungerer så godt. Og jeg tror, at i starten tænkte, at det var et lidt angstprovokerende rum at være i, men det gør jo ens tekster enormt meget bedre. Både at læse andres tekster og lære at forholde sig til dem, men også når andre forholder sig til ens egne ting. Og så er det et meget trygt rum. Jeg har ikke oplevet, at det har været ubehageligt at, være, at have haft tekst på, som jeg har skulle, skulle hjemme arbejde på bagefter. Det har kun været en, en, en motiverende oplevelse. Du skal gå på skrivekundskolen, hvis du har lyst til at skrive. Og selvom det måske føles skræmmende, eller føles påfærdigt, eller svært at gennemskue, hvad det kan blive til. Hvis man går med en drøm om at blive forfatter, eller komme til at, ligesom at få udgivet noget tekst et sted, andre skal se det, så er en af de fede ting ved at gå, er jo også, at man møder andre, der måske går med samme drøm eller idé. Hvis man gerne vil beskrive sådan seriøst, så er det super fedt. Fordi der er også andre, der gerne vil det og, og ser det på samme måde. Men man kan også sagtens komme her uden at vide, hvad det er, man vil med det. Og så er det også bare et trygt at udforske litteraturen i.